غريب انك تنامي مع اخوكي يعني في اوضته لا غريب طبعا ما لا حاجة. ماش غريب ولا حاجه يا حبيبتي هتنامي جنب اخوكي في اوضته طول ما انا مانيش موجوده بقول ايه يا بنت انت امك قالت ان احنا ننام مع بعض خلاص خلاص وانا موافقه يعني انت موافقه اه موافقه طب يلا قدام على السرير يا مودي. ايه يا امي نايم نايم نايم ايه يا ابني في ايه ماما انت عارفه باجي من الشغل تعبانه بقى انا مسافره دلوقتي رايحه فين رايحه الشغل آه. مش الاسبوع اللي, اللي فات بقول لك ايه ماشي يا امه ايه اختك تاخدها تنام جنبك على السرير تاخد اختك كده في حضنك وتنامها جنبك وعينك عليها وهدنك كده تبقى معاها طول ما انا منشني اختك تنام معاك على السرير ده ليه يا امك الكلام ده يا حبيبي انت راجل وشاب وفاهم المفروض ان انت اصلا ما تسالنيش ليه البنات دلوقتي بتتكلم على البتاع الفيسبوك والماما يعملوا كده ايوه ايوه بشوف انا بنتي الست اللي انا بشتغل معاها آه. بتعمل كده تستنى بقى لما اختك تكلم لك حد بالليل وهي في الاوضه لوحدها لا يما ايه اللي بتقوليه ده يبقى تنامي مختك وانا مشينه ايه انت الركابه وانا من الشنه جنب اختك كده يعني انت شايف ان ده الحل الوحيد يا, يا ابني ما تعرضنيش انت الوحيده اللي انت ما بتعرضنيش وانا هطلع برده اقول لك ده لا مش قصدي عرضك والله انا قصدي ان انا اعرف الحاجه منك صح ولا لا قبل ما اعملها طيب دلوقتي البنات بيغوا بعدي اختك البنت صاحبتها دي مش جايه على هواي تقف بالليل تبعت لها رقم حد ولا تدخلها على البتاع اللي بيعملوا بيك كده ده لا يا المهد الله بدنا ومن الكلام ده الله ينور ورا يتاخد اختك يا ابني وتخلي ودناك كده ومش تناملي كده وما تسمعش لا لا لا لا لا ما تشغلش بلا يتخلي ودناك كده معاها وتخلي بالك من اختك البنت بتبوظ البت دلوقتي <تصفيق> انت بتضحك على ايه يا ابني انا بكلمك كلام والله فعلا ياما انا مستغرب لكلامك والله اصل الناس اللي انا بشتغل معاهم سايبين بنتهم على حل شعرها اه وهم انا ايه بقى بتصنط عليها انا ايه بشوفها بتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل عايز اختك تبقى كده براحتك ياما بقى ياما هو انت بتروحي تشتغلي ولا بتروحي تبص على البنت اللي انت شغالين معاهم ولا ايه بالظبط باخد خبره خلاص يا أم اللي أنت شايفاه يلا سلام أنا نية مختلفة بس يعني. فلوسكم وحاجتكم والأكل في التلاجة وكل حاجة خلاص يعني على علاقتك يا راجل البيت حاضر من عينيا أحسن بداية بتعمل كده من عينيا أه أنا مش عارفة انه في حضرتي لي الهدوم يا شاه أه يا ماما مش عارفة كل أسبوع كده بيروحوا جايين فرميني هناك في الشغل يا بنتي والله ببقى ماليش مزاج أروح معلش آه بقى يا ماما تعملي إيه أه يا بنتي هعمل بقول لك إيه إيه في موضوع هقول لك عليه ولازم تعمليه موضوع ايه ده وما تعرضينيش عشان عارفه انت بتعرضيني قوي كتير يعني يا ما مش لما اعرف الموضوع يفرق الموضوع اللي انا طول ما انا مشينه هتنامي مع اخوكي في سريره مع اخويا اه ليه يعني كده انا, أنا مزاجي كده لا يا حبيبتي انت تنامي مع اخوكي في السرير عشان انا ابقى مطمنه والكلام دوت هو عارفه وانا قلته له هو موافق هو ما كانش موافق في الاول بس وافق عشان هو حبيبتي حبيب امه ما بيعدهاش ما بيقولهاش لا على كلمه اه طب يعني عايزين انام عليا. يا حبيبه قلبي دلوقتي البنات بتوع اليومين دول بيقعدوا على النت والفيسبوك والتليفون وكلموا ده ويكلموا ده، طول ما انا موجوده في البيت تنامي جنبي، انا مانيش موجوده هتنامي جنب اخوكي. هو ايه الغريبه دي؟ انا ممسكش التليفون خالص وايه الغريب انك تنامي مع اخوكي يعني في اوضته؟ لا غريب طبعا لا ما هوش غريب ولا حاجه يا حبيبه، هتنامي جنب اخوكي في اوضته طول ما انا مانيش موجوده. انا انا انا واحده بخاف على بنتي. حد يكلمك ولا تكلمي حد على النت ولا الكلام اللي بيدور ده اخوك يبقى واخد باله مني وبعدين ده اخوكي انت عبيطه ولا ايه؟ وانا كلامي يتنفذ انا ماشيه ايه ده؟ إيه إيه انت عامله ايه ده؟ ايه يا بنت انت فاتحه على الفيسبوك لقيتي عبيطه؟ فيها ايه دي انت انت العبيط أنا... هات أمام... التليفون بتاعي انا انا محظرين البتاع ده مفيش تليفونات ما بتقعدش على التليفون لا انا ما بقعدش على التليفون بعد ما امك قالت لي اه وبعدين بقى على التليفون وكل اللي, اللي انت بتقوله ده انت موافق اصلا على كلام امك؟ اللي هو ايه عشان مش واخد بالي اللي هو انام معاك في الاوضه اه طبعا ما هو نقدر على دمك يعني في الكلام ده انت عبيط ولا ايه ازاي انا يعني انام معاك في اوضه واحده هو ايه اللي عبيط يا بنتي احنا مش اخوات ولا احنا ايه في ايه بس احنا مش صغيرين على الكلام ده يعني والله يعني احنا ايه بنصغيرين على الكلام ده عادي الاخت تنام جنب اخوها عادي الاخ ينام جنب أخته عادي ايه المشكله في كده يعني ونسحب الصبح نروح الحضانه ما ده اللي ناقص لا والله نوغ انت لا ده انت اللي عسل والله انت مش عارفه ماشي ورا امك في كل حاجه لا بنتي امك احنا نتعلم منها ايه بس انا مش مفق اصلا عن الموضوع ده انا الصراحة ما كنتش موافق لان امك حاجات لي ليت عندها حق انت عاداتك واحده غلط وانا عاداتي الواحد غلط احنا هتنين لما نكون مع بعض ما حدش فينا يعمل حاجه غلط فهمتي ده ده كلنا فهمته من امك وده الصح على اساس ان احنا بنعمل حاجه غلط يعني واحنا مش مع بعض يو. وبدل أصلاً سبعه ايه نص تروح بوشك ده ماله الوش. يا نهارك ازرق انت, ليه؟ ليه؟ انت فتح ايه انت فاتح غلط ولا غلط ليه انا بس؟ انت ما تفتحيش فيس انا افتح بروحت عادي ليه ان شاء الله امك قالت ولا انا ولا انت نفتح فين؟ لا انا افتح عادي بس التليفون لا مفيش تليفونات لا, لأ عارفني اقول امك اقول لها طب خلاص ما ما ما ما على ما انت اللي قلت لها اقول لها يا اختي انت تهدديني لا انا ما بقتش بقعد على الفيس خلاص وبقول لك ايه؟ ايه يلا عشان تدخل تنام معايا لا يا اختي انا مش قادر انام دلوقتي ما تخنقنيش انت يعني مش هتدخل تنام معايا صح؟ لا هادخل تنامي لوحدك لا تنام لوحدك لا ام قالتلي قالت لي ما تناميش لوحدك خلاص يبقى تقوم حالا تنام معايا وقلت اسمع كلام امك خلاص يا انام معاك انام معاك افتكر ان انت اللي قلتي ايوه طب يلا ني